يوم التخرج والله إنه يوم عيد غنيت لجله من مواويل الشعر مبروك لك مبروك يا العده الفريد ليل التخرج والشهاده وقفا يوم التخرج مبروك <تصفيق> <تصفيق> اسمك حي لنورك ميسيزي ياللي جمالك يا يا عماس الصقر عيد الجميلة يحفظك رب العديد <تصفيق> أحلى من الناس وغلق من يا بنت من هنا الخوي رعو العضي ابوها ابو عمرو وفعله ما قصر ابوها كريم وراعي خواتك الزينات والطامع كان كنهن ورود الزن واحلاه الزهر وختامها عسى السعد لك بالمزيد يا عيداها اللي فارقة كل البشر يا عيداه اللي فارقك كل البشر يوم اتخذ جواب رهين من يوم عيد غنيت لاجله من موى والشعر مبروك الصقر. عيد الجميلة يحفظك رب العبيد يا <تصفيق> حلمي ما نمشي وما نمشي يا فوض من الخوي ترعى وعبوا ابوها ابو عمرو فعله ما قصر ما وقتي كجناتي وطالع ردي كان هني ضروذ الزهر وفطماها عسى عديني فالمزيد يا عيدا هل فارقة بكل يا هل فارقة كل البشر